зеленою їздили різними містами і країнами Європи для того, щоб показати українцям, де ну, українцям їх і біженці, і не знають куди податися, де у Європі є точки. Оці волонтерські центри угу. і отримати допомогу. Або якщо у них мога дякую, надати, дякую, дівчата. Так, дякую, так? бажаю вам цю... успіхів. Перестали. Дай Бог, щоб все це відбувалося. І, дай Бог, найближчої перемоги нам. Джері Хейл і Альона Альона були у нас в ефірі національного марафону. Ну, і на цьому команда Суспільного завершує свою роботу. Далі естафету національного марафону «Єдині новини». «Юа разом» підхоплює команда «Старлайт Медіа». Дякую вам, бережіть себе. Ба, давай слухай захисника. Ну, слухай, захисник України. Бачить в темряві, наче в день. побратимів на кілометри навколо. Вміє швидко пересуватися будь-якою місцевістю. Тіло надійно захищене, що робить його менш чутливим і більш впевненим. І дивиться на ворогів, мов на тараганів з висоти кашиного польоту. Вісім років поспіль ми з вами забезпечуємо наших захисників тим, що зберігає їхнє життя на передовій. Наші пріоритети – це денна, нічна та тепловізійна оптика, зв'язок, позашляховики, індивідуальний захист та технічні засоби розвідки. Долучайтеся до збору коштів і нехай наступна ніч буде спрощена. давай пока Єдині новини. Разом ми сильні. Підтримай українську армію Грошима. Скануй код. Наша зброя. Це правда. Марафон «Єдині новини» підхоплює ICD. Тільки перевірена інформація. Переконливі факти. Як це було, дивимось далі. Єдині новини. В центрі подій. Я вітаю вас у Києві 18-та година і до опівночі в марафоні єдині новини інформаційну варто нестимуть журналісти фактів та вікон. Буквально годину тому у Харкові знову пролунали вибухи, про це повідомляють наші кореспонденти. І ми намагаємось отримати офіційну інформацію про чергові обстріли росіян. Але поки даних немає, тож ми стежимо за ситуацією. Ну а раніше 71-річний чоловік загинув на Харківщині в селі Братениця Богодухівського району. Російський Снаряд влучив у трактор. Техніка якраз в цей час працювала в полі. От другій ночі окупанти знову вдалися території Білгородської області Росії, влучили на подвір'я однієї зі шкіл у середмісті. Друга ракета впала на проїжджу частину неподалік мерії. На місці утворилася чимала вирва. Слідчим вдалося знайти тут уламки ракети С-300. Вибуховою хвилею пошкоджено комунікації, історичну будівлю 1911 року. Там розташоване місцеве БТІ. Його нещодавно відремонтували. Дісталося і сусіднім будинкам, у людей повибивало шибки, пошкодило балкони, автівки. Мешканці багатьох осель на ранок знайшли у своїх квартирах уламки ракети. Це історичне місце, місце Харкова. Тут немає ні військових, тут немає ні військової техніки. Біля місця влучання лише житлові будинки зі звичайними громадянами. Наразі відомо нам про одного потерпілого, яку доставлено в рекарню. Комунальники та місцеві жителі взялися до прибирання та ремонтних робіт. Серед тих, хто усуває в Харкові наслідки російських обстрілів, працівники Салтівського трамвайного депо. Його армія країни агресорки знищила ще на початку березня. Тепер водії та кондуктори допомагають усувати наслідки терористичних обстрілів у різних районах міста. Тим часом слідчі фіксують і підраховують, скільки загалом осель пошкоджено через російський обстріл. Поки що відомо про руйнування п'яти магазинів та установ. Вони ж розчитують налякати нас, а вони самі лякаються. У мене у жінки бужності більше, ніж у окупантів, так що вони лякаються. Так що це это... мимо, мимо все. Із Донецького фронту новини теж не втішні. Напередодні там загинуло двоє мирних жителів, ще 12 -ро поранені. Російські війська активно цілять по житлових кварталах. Українці обстріляли, вранці обстріляли Слов'янськ кілька влучань неподалік залізничного вокзалу. Не вщухає ворожа канонада навколо Бахмута. Тут російські війська рясно накривають місто з артилерії. Запеклі бої точаться біля Сіверська. На цьому відрізку фронту супротивник використовував авіацію. Гаряче і біля Авдіївки. пісків. Тамаринки. Російські війська намагалися прорвати оборону і зайти в тил, але зазнали поразки. Ворог не втомлюється обстрілювати Криворізький район Дніпропетровщини. І в день, і вночі росіяни б'ють по мирних селах і містах ізградів, ураганів, ствольної артилерії. У деяких не лишилося жодної вцілілої школи, в інших – вщентою, зруйновані будинки. За пів року війни в Криворізькому районі окупанти вбили 17 місцевих жителів, ще 40 поранили, розповідає Христина Венгелія Ускайта. Це постолівська громада, яка через день потерпає від ворожих обстрілів. Звідси до найближчих російських позицій на території тимчасово окупованих населених пунктів Херсонської області якихось 18 кілометрів. 1 травня та Новосемейнівка села, які під постійним вогнем. Станіслав показує осколки від російських снарядів. Ними всіяний увесь город. ДСНСники вже знешкодили понад 20 касетних боєприпасів. Утім, серед соняшників чоловіки досі натрапляє на небезпечні знахідки. Ну, тут більше їх не розірвалася, вже більшу часть забрали хлопці, а це сьогодні обнаружили ще навіть, три снаряди не розірвані. А цей будинок зруйнований ущен. Трашисти поцілили просто в хату. 36-річний чоловік помер на місці від початку повномасштабного російського вторгнення. В Апостолівській громаді постраждали 6 із 20 населених пунктів. Зазвичай, ще раз повторюся, більше прикордонні території цих населених пунктів, а іноді потрапляють о, снаряди прямі в село. Зазвичай це або артилерія, або касетні ракети. 20 метрів завдовжки та 5 завглибшки. Це величезна вирва утворилася після ракетного обстрілу села Новосеменівка. На власні очі приліт бачив пан Василь. Він опинився поруч із епіцентром вибуху. Впав, накрив руками голову і лежав минут 20, поки воно все вернулося назад. Воно залізло не в землю, воно оторвануло все вгору, а потім почало все вертатися назад. Протягом усієї зйомки чуємо, як на протилежному боці у Херсонській області працює українська артилерія. За кожен населений пункт там нині тривають запеклі бої. Через це й ускладнилася евакуація мирного населення. Востаннє з Херсонщини людям вдалося виїхати два тижні тому. Зараз евакуація з Херсонської області майже неможлива тому що йдуть великі обстріли і там пересування цих російських військ, але тільки коли звільняється село, відразу люди виїжджають з цієї території. Останні два місяці обстріли Криворізького району почастішили. Окупанти хаотично та підступно вночі та вдень б'ють по сусідніх із Херсонщиною населених пунктах. Такі артилерійські обстріли мирного населення – ніщо інше, як російський терор, кажуть місцеві. Христина Вангелія Денис Сінегін, Факти АСІ Єдині новини. Лави російських окупантів зменшились ще принаймні на 250 бійців. Саме стільки напередодні наші армійці ліквідували росіян. Але в Генштабі, наголошують це, дані приблизні. Бо на деяких ділянках фронту підрахувати втрати ворога через інтенсивні бої просто неможливо. Загалом за час Великої війни українські захисники вже ліквідували 46,5 тисяч ворожих солдатів, понад 1939 танків, понад 4 тисячі броньованих машин, знищено 1045 артилерійських систем ворога, 274 реактивних систем залпового вогню, майже півтори сотні засобів протиповітряної оборони, оборони і понад 800 безпілотників, 234 літаки і 202 гелікоптери. Не дорахуються росіяни також майже 3165 автомобілів і цистерн, і пальним. Кількість знищених ворожих кораблів наразі залишається без змін, їх у росіян на 15 менше. За півроку Великої війни росіяни використали для ударів по нашій країні мінімум 55% своїх запасів крилатих ракет. Про це заявляє Головне управління розвідки. За даними спецслужби «Іскандерів» та «Калібрів», у Росії залишилось 20%, а високоточний гіперзвукових ракет «Кінжал» – 30-40 штук. Така кількість пов'язана з тим, що Москва не встигла запустити в масове виробництво цей тип ракет. Тому росіяни нині активно б'ють по Україні радянськими Х-22 і С-300. Але і ці ракети закінчуються, переконує розвідка. Водночас у ворога достатньо ураганів і смерчів, тому окупанти все частіше битимуть з них. Загалом за час війни росіяни випустили по наших містах майже три тисячі крилатих ракет. Українська військова авіація шостий місяць демонструє героїзм та незламну міць. У перші дні і тижні оборони Києва привиди буквально закрили небо над столицею. У Маріуполі ціною власного життя пілоти евакуювали поранених з Азовсталі і доправляли туди боєприпаси. Тоді повітряний коридор був небезпечним, але єдиним зв'язком з металевими оборонцями. На цій війні кожний герой про українських військових пілотів – Ірина Тимчишин. У нічі з 23 на 24 лютого заступив на чергування. Розповідає, як після перших же спалахів з боку Росії екстерно знімали літаки у небо. Було прийнято рішення про вивід літаків, авіаційної техніки, вивід з-під удару, перебазування на інші оперативні аеродроми. Зліт був небезпечний. Але рішення було прийнято, вімкнув фару. Зліт виконаний. Було встановлено, що злітна смуга була пошкоджена частково, і після цього один за одним літаки зділилися в повітрі. Ми вивели 100% авіаційної техніки на оперативні аеродроми. Ворог був переконаний, що у нас уже немає авіації, а вона була і була точною та безжальною. Ми зробили так, що ворогу необхідно було змінювати свою тактику. Вони втрачали літаки в повітрі, як ударної, так і винищувальної авіації. Ми заставили ворога помилятися. У перші години, дні та тижні військові льотчики зробили неймовірний подвиг. Не лише врятували бойову техніку своїми крилами, буквально втримали небо над Києвом. Сили на нерівні фактично один до п'яти, один до шести за кількістю тієї авіації, що розташована довкола наших кордонів. І не треба забувати, що авіація противника більш технологічна. Їхні радари бачать вдвічі далі, їхні ракети стріляють набагато далі. Вони мають системи новітні радіоелектронної боротьби. Перевагу у повітрі українським пілотам давало лише те, що кожен з них знав. Вони боронять свою родину та свою землю. Використали усі наявні технічні можливості. Знання, бойовий досвід здобували у небі і часто здійснювали самопожертву. Взагалі всі льотники, мрійники і всі льотчики люблять свою справу. Пілот з позивним Баре, він також привид Києва, каже, приводом, який наводив жах на росіян, був кожен, хто захищав небо столиці. Він є, але в особі не однієї людини, в особі багатьох людей. Тому за приводом Києва стоїть величезна кількість людей, величезна кількість персоналу, величезна кількість техніки і підтримки з боку наших партнерів і всієї України. Щоб підняти літак у небо, працює з десяток різних служб. Є така фраза у, в льотній справі, але найбільше до метеослужби відноситься, один, видимість, один на мільйон. Ми жартуємо, що це до одного льотчика припадає мільйон людей, які, його, які йому допомагають злетіти. Інженерно-технічний склад, аеродромно-технічне забезпечення, служба керівництва польотів та метеорологічна служба. Вони завжди невидимі, але безцінні, бо кожен робить свою роботу. І ті, хто нині захищає небо України, і ті, хто вчиться в Америці чи Британії захищати небо завтра на західних літаках. Наші льотчики готові швидко опанувати сучасні багатофункціональні літаки. Бо наші льотчики найкращі. Авіатори це сміливі, відповідальні, професійні, відчайдушні люди, які щодня і щоночі боронять рідну землю від російської агресії. Закрити небо Україна може й сама для цього потрібні масштабніші сили ППО і літаки. Пілоти настільки майстерні, що готові опанувати західні авіамашини в прискореному темпі. Ірина Тимчишин, Людмила Цимбалюк, Оксана Михайлова, Олександр Макушак, факти сітіві. Єдині новини. Через Росію тривала конференція ООН щодо нерозповсюдження ядерної зброї завершилась без підсумкового документа. Москва заблокувала його, бо їй не сподобалось, що текст містить критику окупації росіянами Запорізької АЕС та вимоги повернути її під контроль України. Російські представники побачили в цих пунктах відверто політичний характер. Кожні п'ять років ООН проводить оглядову конференцію щодо договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який існує вже півстоліття і підписаний 191 є Україною світу. Остання зустріч мала відбутися ще 2020, але її відклали через пандемію COVID-19. Менше двох місяців залишається до старту опалювального сезону, найскладнішого за всі роки. Європейські уряди вже з літа обмежують споживання газу та електроенергії у нас поки Мінерго запевняють, запасів вугілля та газу вистачить, а пошкоджені ТЕЦ у Кременчуці, Охтирці, Чернігові вже ремонтують і мають встигнути до опалювального сезону. На випадок нових руйнувань відпрацьовують можливі сценарії. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже визнав, цей опалювальний сезон буде найважчим за всю історію України. Як підготуватись до нього і чому відповідальним цієї зими має стати кожен? Наталя Кулик. Європа, яка за останні роки добряче підсіла на російську газову голку активно готує населення до складного опалювального сезону. Прагматичні європейці, які досі економили, обігріваючи оселі взимку до 16-18 градусів на противагу нашим 22-25, думають, як ще заощадити. І починають робити це з літа. В Іспанії торгівцям заборонили охолоджувати крамниці нижче 27 градусів.